dezastru pe burse, după brile lui Donald Trump privind bombardarea Siriei, dolarul, la minimul ultimelor 2 săptămâni. Bursele globale sunt se cedere pe fondul escaladării tensiunilor geopolitice, după ce președintele SUA, Donald Trump, a ameninat că va bombarda siria în replică la un presupus atac cu arme chimice al forelor guvernamentale siriene. Indicii din SUA au deschis în declin, indicele Dov Industrial Average fiind în coborâre cu 0,8. Astfel, dova a pierdut aproape jumătate din avansul puternic din Edina de Mari. pe 500 scade cu 0,5, iar Nasdaq, cu 0,2, potrivit profitro. Dolarul îmi adâncete declinul din această petemâni indicele și index fiind în coborâre cu circa peste 0,2, la minimul ultimelor 2 săptămâni. Moneda euro este în cretere cu 0,25 fa de dolarul american, 1,237 dolari pe unitate. Fadeienul japonez, moneda americană este în se cu peste 0,4. În Europa, indicele Pan-European Stocks 600 este în coborâre cu 0,6. Bursa de la Frankfurt scade cu 0.9, cea de la Paris coboară 0.7, în timp ce bursa londoneză are un declin mai moderat de 0.2. Indicele și ca un tringor scade cu 0.15. Rusia se angajează să doboare orice rachete trase către Siria. Pe Rusia, pentru ce ele vor veni, frumos, noi inteligente să nu voi nu ar trebui să fii parteneri cu un animal ucictor cu gaz care, eu moar poporului se bucur de asta, scrie eful statului american. Pe lângă acest avertisment adresat Rusiei. Atunf a criticat dur Moscova din cauza faptului ce le susține pe premintele sirian Bashar al-Assad.